و <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> اشتركوا <تصفيق> <تصفيق> ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً و <تصفيق> انما جعل السبت على الذين وكاد يحكم بينهم يوم ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وَجَادِ آه آه المربي التي آه هي أحسن in